A je mi 23 let. Je mi 26. Uh, je mi jedno, let, nebo 31 let. Je mi 33 let. Je mi 28 let. Jo je mě 36 let. Super. Je je mi 23. Je mi 42. Je mi 23 let.